انا يوم اجنل فلو بلو بلو قوضي المجال بترفيدي ده اخوة صالة اخوة صالة اخوة صالة صوتي هاي هلا يطير عموة في المكانكو اسمع كلامي جاي عليكو هيجنلكو انا مش عبطر راسي بيكو مني انا بدعي رابي كدق منه <تصفيق> يعيني اكمل احمل جوا يوم السيبني دعوة ابو يومية بعد رابي قصادي بس مايكي خايفها عادي حدوس على اللي يقف قصادي هتجيز يلا على كلامك وشوف مين واقف قصادك لو تكبر جو علينا سكينا سكينه وجمة بص بص يا عيالي يا مستفزه يا هلاهيين اخباركم كذا يلا يا حلوه طب ارسي هسه خلي الكل يبص لعكس دوله ده انا بنتي لا ست لواحد وسبع دوله كلمه بقولها الف وايوه مش عايدها بلاش تقولي فيهم على سكه من النهارده بلاش تقولي فيهم على سكه من النهارده روحي في والابطال على ربيها لو انتوا حابين انزلوا يخلق صدي جوله لازم يكوني في علي سكه من النهارده